مرحبا مرحبا باللي لفا بدو وحضر حفلنا مبروك انه ليل عيد حفلة نبدي بها أول شهر مرحبا باللي لفانا من بعيد مرحبا باللي لفانا من بعيد مرحبا باللي لفا بدو وحضر حفلنا اللي لفانا من بعيه وبعريس اللي ليوم اذا حضر صاحب الوقفاج والراي السجيه والله انه من رجال الا حضر يبذل المجهود وقومه تستفيد يبذل المجهود وقومه <تصفيق> الله كاسب من العرب دود عطر الله بظله وخراجه <تصفيق> راعي الفزعات وبعيد النظار الثاني الاعتزاء فيهم فخم كاسبين المجد فالعلمالكي في لابت فيهم شجاعه مع ضفر محتوي نطيب من عصر بعيد يكسرون الخصم لو انه عيني يكسرون الخصم لو انه عيني مرحبا بل للفابد حضر حفلنا مبرقين يسلل اليوم من حضر صاحب الوقفاج والرأي سدّي والله انه من رجال لا حضر يفتل المجهود القومة تستفيد يفتل المجهود القومة تستفيد <تصفيق> الله من العرب تنعطر الله افضله خيراته يسير راعي الفزعاج وبعيد النظر يطلل الاعتزاء فيهم فخر متى فيهم شجاعه مع ظفر تحتوي لطيف من عصر بعيد يكسرون الخصم لو انده عنيد